Skriver med Svante. Vad skriver ni om? Mm. Vad då är ni typ ihop nu eller? Varför har ni inte sagt nåt? Varför inte sagt nåt? Du vet ju redan. Vad ska jag säga? Men kan du flytta på det, eller? Nej, men det var inte du som sa. Det, det var Irma som berättade. Jag har ju faktiskt försökt berätta. Kan du flytta på dig seriöst? Men släpp mig, du är inte alls försökt. <laughs> Skojar du eller? Men så glad man blir sunens bäst inte att berätta saker för. Man blir väldigt sugen på att berätta saker för dig. Okej. Okay. Ja men du verkar inte ens glad för min skull. Men det handlar ju inte ens om det, du ignorerar ju mig. Men alltså det är ju helt otrolig. Du måste ju fatta att allting inte kan handla om dig hela jävla tiden. Flytta på dig. Fuck off. Men du, alltså vad är det som händer? Fråga henne. Men alltså vad är hon på med? Överdriver.